No, tak to už je problém. Já jako moc nevečeřím. <laughs> ne, to ne, ale tak když už tak je to spíš něco rychlého, houska se sírem a tím to pro mě asi končí, no. Dávám si spíš už něco lehčího. převážně studenou kuchyni, nějaký chleba, možná v létě zase něco lehčího, v zimě možná častěji nějakou teplou večeři. Večeři už nepřeháníme, tak. Rozdělíme se s nepřítelem. Něco s chlebem. S chlebem něco tak. Jako vařené jídlo málo kdy. Ale může být, i někdy e, máme společnost, tak si něco grilujeme na zahradě, dáme ohýnek a dáme tam třeba špekáčky jo, nebo, hmm. nebo nějaké maso. Jo, nějaká, ale to je. Ve výjimečných případech. Jako jo. Je to tak jednou do týdne, jednou za 14 dní. V létě? V létě.